I'm gonna بترتاحلك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام اصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكره مكملين ده انت وقت الاختلاف بالليكم متفقين حتى لو نوشك فرحه غير وياكوا كل دقيقه حلوه بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظه معاكوا طول ما انتم جنبنا ايه هيمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا فاذا في من